Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əzitamaşatçılar. Bugünün ən vacib siyasi xəbərləri ilə studiyada mən Elçin Rəhimcadə. Bayram günü az qalmışdı ki, faciə ilə nəticələnsin. Bakıda attraksiyon uşaqların üzərini aşıb. 1 iyun uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü münasibəti ilə Bakıda uşaqlar üçün hazırlanan pulsuz əyləncə proqramlarında dəhşətli anlar yaşanıb. Uşaqlar üçün quraşdırılmış şişirdilmə böyük reizin sürüşkəni küləyi aşırdıb. Bir neçə dəfə çevrilən sürüşkən ətrafda elənən uşaqların üzərini aşıb, nəticədə bir neçə uşağın xəsarət aldığı bildirilir. Milli Məclisin iki deputatı Azərbaycanın Aşpada ki nümayən də heyətinin tərkibinə daxil edilir. Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Asambliyasındakı nümayəndi həyatının tərkibində dəyişiklik edilir. Nümayəndi həyatının tərkibinə rotasiya qaydasında dəyişiklik edilir. Belə ki, Avropa Şurası Parlament Asambliyasındakı nümayəndi həyatının tərkibinə deputatlar Çingiz Gənzadə və Nagif Həmzəyevin yeni üzv seçilməsi təklifi irəli sürülüb. Məsələyə, Milli Məclisin iyunun 12-sində keçiriləcək növbədən kənar plenar iclasında baxılacaq. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin generalı Akif Çovdarov 9 salı cəzə çəkmə müəssisəsində köçürülüb. Ləğv edilmiş Milli Təhlükəsizliyi Nazirliyinin energetika və nəqliyyat sahələrində təhlükəsizlik baş idarəsinin həbsdə olan sabiq rəisi Akif Çovdarov, Nazirliyin digər vəzifəli şəxsləri Səlim Məmmədov və Orxan Osmanov cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüb. Bu barədə Çovdarovun vəkili Kamandar Nəsibov deyib. Vəkil bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslər bir sayılı Bakı istintak təcətxanasından 9 sayılı cəza çəkmə müəssisəsinə köçürülüblər. Avropaya mühacirət etmiş siyasi fəala cinayət iş açılıb. Avropaya mühacirət edən siyasi fəal Rəsul Mürsəlova Azərbaycanda vergidən yayınmağa görə cinayət şaçıldığı deyilir. Bu haqda onun özü danışıb. Onun deməsinə görə ittiham tamamilə uydurmadı. Məni hübubi şəxs kimi vergidən yayınmada ittiham edirlər. Halbuki, indiyədək heç bir qurum təsis etməmişəm və vergi qeydiyyatına durmamışam. Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamentindən bununla bağlı ünvanıma məktub göndəriblər. Orada 3000 manata qədər vergidən yayındığım qeydiyy dolunub deyən Rəsul Mürsəlov məsələnin siyasi motivli olduğunu vurğuluyor. Bu günə çatdıracağlarımız. Bu qədər. Sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. sağ olun, salamat qalın.